السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهارده هنكمل سلسلة ازاي تختار سماعتك صح والأولوية رقم رقم ست وهي إنك أنت تقدر تسمع من أي زاوية. السماعات الكويسة تقدر لو في حد بيكلمني دلوقتي من ورا فالسماعة بتاخد بتلقط إن في صوت بشري مهم إن أنا أشمعه فتشمعهولي كويس من أي زاوية من 360 درجة يعني في, في أي في محيط في المحيط بتاعي قدام أو وراء أو من على اليمين أو من على الشمال ودي طبعا مهمة جدا إنك أنت طبيعي لازم تبقى واعي لأي حد بيكلمك من أي اتجاه لكن السماعة القليلة شوية تعبانة يعني دي بتخليك دايما بتسمع بتدي اولويه للي بيكلمك وجها لوجه يعني بتدي, لك بتدي اولويه للي بيكلمك من الامام فلو في حد بينجهلك من ورا السماعه بتقلل صوته سماعه الوحشه بتقلل صوته وبالتالي ما بتبقاش واخد بالك ان في حد بيكلمك من ورا فانت لو في ميكروباش وفي حد بيكلمك من ورا وانت ما لفتلوش فانت السماعه بتقلل اهميه الشده وما بتبقاش قادر تسمعه كويس مهم جداً الخاصيه دي برضه في أي نشاط اجتماعي أنت محتاج دي لكن لو أنت من الناس اللي مش اجتماعي مش بتتكلم مع الناس كتير أغلب الحوارات بتاعتك دائماً فردية وجه للوجه فمش محتاج الخسادي فممكن تستغنى عن إمكانية أن السماعة تسمعك من 360 درجة كده أنا خلصت الأولوية رقم ستة أتمنى تكونوا استفدتم وتابعوني في الحلقات الجاية نكمل السلسلة العشر حاجات اللي خلينا نعرف نختار السماع شكراً سلام عليكم